מה קורה חברים? כאן נעמד לוק, ורק אציתי להגיד לכם שהשכרה 92% ולא נרשמים לערוצם אתם שם, תצפפו בסרטון ותרשמו את הווי בטנקה סרטון ונראות אתם את זה בלטנקה, יאללה ביי אז מה קורה חברים? כאן צ'יטה בסרטון חדש לערוץ, וכן חברים היום אנחנו משחק פורטנייט עם אח שלי הקטנטון נכון קריאטיב, פעם רואית אותם משחק בקריאטיב, עד עכשיו תהיור סגור, אבל גם על הגפטה בוא נצטק הסרטון להגיב את תגובות שעשיתם את כל זה, כי אני כל יום את התגובות שלכם, ובואו נתחיל. כפי רואים, הנה, אני התחלתי, כן, את, אתם בטח שונאים את עצמכם בדרך את, ה, את, ה, את השחקן השני עכשיו הם עושים סרטונים מהחומה כן, אבל הפעם אני החלטתי שהוא לא ישמעו אותו ברקע בכיוון שהוא לא יודע כשאני מצלם את הסרטון הזה אז זה מה שטוב בזה שהוא לא יודע וזה הוא יראה את זה רק את אז כן, לא זז. عزوت شي اني ازو استوصه نخبر برنامج كل ميكروفون اشتخرج شو نيه 1 وي تمام مش لو لا اوكي خلينا نسيل בחלק הזה נחבר. עכשיו אתם אמורים לשמוע אותי, אני מקווה שאתם שומעים אותם פה. אז ככה, בוא נלך בעצם, אני מקווה שאתם שומעים אותי. אני בכלל לא יודע אם אתם אותי. לא לא אה, אוקיי לא לא, זה לא, זה... איפה זה? טוב, רוק, רוק, אני לא יודע ממש איפה זה, אבל <ע> <ע> לא, זה, לא, זה בדוק. לא, זה לא זה. לא זה. לו את זה. כן. כן, חברים, יקרים, אנחנו נעשה צרטון אני רק שהוא לא יגלה את זה. לי בתגובות למטה, אם אתם יודעים את תגובה שלו, כי אנחנו מתוח אותו שאנחנו סתם שחקים, אז זה בעצם הולך להיות סרטון מטורף. למה נתקע לי המשרק? למה נתקע לי? בפאקינג נד, נפל קומדים, יאללה, שחק כבר, ו... fps שלי נמוך, וה-Ping שלי 189. פאקינג, מה הולך פה אבל אם אתם שאני אצלח לכם סרטון סטאפ ולמה נתקע לי המשחק למנשים? די גם הייתכם נתקע לי המשחק סתם אפילו אתה חופר, נסגור אותך. מה, כאילו קרס לי אפור אותה? לא מאמין. אה... טוב, רואה, גרים, יש את הקלה קטנה, אני רואה שקרס לי הפורדנאי. מעניין. פשוט קרס לי הפורדנאי. לא יודע קודם אנחנו עדיין ממשרים, אז אני ארוא אתכם שאני עם האח שלי, איך שנפתח אני כאן סבשו לו פרטי, אז חרגו שנייה צריכם זה יהיה שנייה, צריכם זה יהיה זה יהיה שניות, יאללה, אז כן חברים, כפי שאתם רואים, עזרתם אליי כן כן השכרה אתם רוצים, תראו אותי עם שלי פשוט אני אני אכנס כבר ה... אני אבנטו את הפארטי... שלחתי לה, אבל לא משנה, אז אצ' קרוב, אני גם על הקצה ופעמון, ובואו נראה מה קיבלתי, מה קיבלתי פה. הנה, עם שרקורס. מה אני חכבו עם הסאונד הזה קצת מרעיש מדי, זה פשוט, אני צריך לצוף לאח שלי. אז חברים, גם אנחנו ממשיך. יש פה כמו זה היה לה. מה אתה רוצה, יז... אני צריך יו מיוט. כוסמת, יאללה! נו, אז אני גוסם, נקל... יונת! תודה רבה, אני אסדר את העניינים האלה, ואני אחזור עליכם. תודה רבה, קראים, אני סידרתי את העניין. כפי שאתה אומרים, יונת, אני איתי, ואנחנו בסדר, בסדר. Let's record tempo. ta ta I it's creative. اوووو يا وعل ان تو بس كان خا مفيش دموع انا ربطت ايله يلا قص سلام ماكيال لا تنسى تخك يا زين لا تنسى تخك يا אל תחסימו אותי, אני סתם צחקתי מה הוא פה לפה לפה מה הוא רוצה? כבר, כנס 250 לבל סססססססס חביסי 92 פנג! אני לא מאמי אני לא יודע מה... גואני... סתם, סתם, סתם... חברו, כמה תראו שמולי בתגובות למדי אם אני אקדם את אחרי בסרטון, אשטג בניות, לזכר הבניות שאיננו מפורטנאי. סתם, אבל בוא באמת, בוא נרשגע לא מאמין. תקالي מישראל. תזוז. גלו, אשכנז תקالي מישראל, לא מאמין. לא מאמין. אופה, לא נתקע, אופה <troll> <troll> <troll> <troll> <troll> hopefullyrod been going down a few times let me game okay. game 3 10 9 8 let me уже be אתה אין No, there, no, there, no, there, Ani in Bella, can you the you, Gang. אני צ'יטה גיימינג, חברים מוקריים, ואם לא נרשמתם ועשנותם פעמון אתם מנימנימניאקים. סלייד! דודר. חברים, אם לא נרשמתם לערוץ אתם פשוט חוץ אני מעלה תוכן כזה משוגע, כזה טוב, כזה איכותי, ואתם לא נרשמתם לערוץ. V. Esse se faque, não deram a zéia. Mas se consomem a Mas... Não der a licor. Didi. נראה לי אני מקום אחרון מה זה דברים הקלים האלה? מה אלה הייתם שמים פה קרח? משהו? מדר! סתם לא. אני מה שזה סבייתים למה נשא לבנתי מה אה מה זה הקוסון מו Not there any belle can you can you want the voila la a you balaganyo you be franzetti me me me me me me me me me me me me me me me me המודרן התקע לי המשחק איך זה אפשרו? שנתקע לי המשחק נתקע לי המשחק פאקינג נתקע לי המשחק אני לא מאמין לי לא מאמין אה, זה לא דנית הקטידון, זה מפגרם אני, בואו, מול... סתם לא, אני לא אשר מולכם, אוש, לא יש שתי רעיון משוויכים, חברים, על כל פעם שאני נפסל אני אמציא שאלות אוקיי, בוא נמציא, בוא נמציא שאלה. אוקיי, אני צריך להתפסל. הנה, נפסלתי. אוקיי, חבר'ה נקרים, בוא נמציא שאלה, איך קוראים לי? אז כאי, מי שלא יודע, קוראים לי קיצר נואם דן, זה השם שלי האמיתי, ולא באמת מה שאתם חושבים, לא, לא קוס, אוקיי, אוקיי, בוא נענה לכם, בוא נענה לכם, אי, איך עברתי? נו, דבר, קיצר נועם, יש לכם שתי שאלות, א', בעצם מאיפה מקור השם הזה, נואם דלוקס, אז בוא אני אסביר לכם. בניא סביר לчик. לקחתי אשה אזת מי אדוני שקולים לו l.o. bills. עכשיו מעתה, בותי ת, בותה תמשלים תצטרך נורם. בותה לנו. מה קשור נורם? the איך זה קשור אחד השני? מה, מה, מה, מה פואנטה? אז בוניא סביר לчик. נועם זה השם שלי, והשם השפחה שלי, מי שלא יודע, אז דהן. אז תעשו דהן, דהן, זה מייצג את, מה מייצג את הודען? זה די. אז נועם די לוקס, נועם די, די לוקס, נועם די מתאר אוויר, כי לוקס, זה בעצם מי שלא יודע לוקס. זה קורש תגיד... איך אני אצמר את זה? זה קורש תגיד שהוא טוב. אז איך אתה אומר? הוא דלוקס. הבנתם? אז נועם דלוקס. הבנתם? מי שלא הבין הוא אפס ושיר שומע לי בתגובות. שהוא לא הבין, אפס, הבנתם? נורדר, אני מלך. אני מלך, אני קין גניה, אהב, דה, ואה, תבוא לבית, אה, בלגן, מה זה? קוסם, קיצר לך מהרקרים, אני לא יודעת איך תשמעו, אבל... קוסומומו? אוקיי, יש לכם עוד שאלה. אני מה אני אמציא? זו שאלה, אני אמציא... קוסומומו, איפה אני גר? טוב, בבחר מה קרים? אני גר בנתניה. בטח אף אחד לא ידעתם את אבל... קיצר, בטח אף אחד לא ידעתם את זה, אני רוצה שיש כאלה שגידו לי בתגבות, לא, אבל אני ידעתי, אני ידעתי. אז ידעתם, אבל אה, אולי יהיו גברים ותגידו ות, שלא ידעתם. אז כן. השקעה, אני גם בנתן, אני לא אגיד לכם את הרחוב בדיוק, כי זה... אתם סתם תרצו לבוא לבוא לב, זה הפרצויית יוצאים שלי, הוא תהיו בלא אני לא אגיד לכם. אבל בסדר. לא נורא. אבל איך נפסלתי, איך? הנה על העולם. לך יקוסון, איך נפסלתי, קוסום אומו מרס. איזה מטורל. בטח אתם חושבים? בטח אתם חושבים, אני מטרולל כזה, אני לא אהבת קטן, שלא יודע שחייק, אבל חברים, אני בן חמאס. קוסומו, אה, סבט! מודר, אין לי כוח. מודר. רואי בטחה, יאו נודר נחוקו שנייה זה לא מצחיק חברים נראה לי על הכי נחוקו שנייה טוב רמגריים חזרתי אני מקווה שאתם אני לא בטוח ניסיתי לסדר לא יודע אם אבל ממש בטוח אני אז ככה למה סקנתי, פעם הבאה הבא, לא לדפוק לעצמי את המיקרופון מיקרופון, את התצבינות על זה שאני מפסיד. זה בשבילי. אוקיי, okay, ג'י-ג'י. עונה, למה? למה פה יש לי תשלובים רחוקים בארץ? אוקיי. נודרח יא דתי נודר. נודר ו Gigi, não deu, Gigi, Gigi, não deu, mas por נודר אני מלך, אני המלך אני המלך, נודר בת שטעניין סתם לא פאקינג אני המלך No פאקינג Fucking אני פאקינג fucking אוי Wait. אני deal. I'm תכתבו בתגובות Have a drink. Have you been good? What am I doing? I'm in. Oh. No dear, I'm in. <laughs> Gigi, but for me, let's turn the decal. Oi, one and one and two and three, and go! What Ma, ma, Vamos, meu berbicasso. É foda nenhuma com חברים, הולך להיות... סתם אני לא מגלה לכם. חייתתי. אוי, כפרה שלי! אה, לא, אני לא מגלה לכם. נו דר נדר בצ'אט! סתם לא. fucking god no der bull zem livot no der avarti level up ba batal no 101 no ya la ta kaliya misra ga la ma איך מה קראים? אני יודע שזה ארוך קצת, אז... שנייה רגע, אני אעמיד את זה. איך בכיתי, ילצ' לי. סתף, אחר כך, וואה, אתה סרטון. או ביי ג'י-ג'י. ג'י-ג'י. אני אלוף. אחר כך הוא עתה סרטון, חזר אוי כמפה שלי, ‫אחר כך רואה את הסרטון, ‫חזר אליי כמה אפיפור. שלי. ‫אחר חייגי... ‫טוב חמוקרי... ‫סתם, אני סתם חופר. ‫יש לכם עוד שאלה... ‫אוי, מה אז בואו נמציא איזה שאלה, אני אביא לכם שאתם מאוד אוהבים. נו, לא את הזה, טובה. את האנור, את האנור, את האנור, את תגיד שם הסרטון. שלום, קוראים לי חיים. אה, את תרשמו של נועם. לא, לא, את מה זה בטח תראה, שמולה, רואו, תפיל לו פעם, רואו. חורב, זה האח שלי השני. זה האח שלי השני, לא האח שלי שני מותח, האח שלי השני. אמן קליה משחקו לשנייה. אין, זה שלי! לא, זה שלי אח איך תביטי אותי? של En ga ik in een zachtie verdomd sier. Alska. Klasliam je zaken nog wel mee. יביא איתך שלי, ותראו איך שלו הולכת להיות, אוהי oh כי אני הולך לעוף על התגובה שלו. כפי אומר, אני משתמש, אז קצת יצא, נווה או טרבנו, אתם רואים, אני משתמש באור דורה, כן, שאתם רואים, עלייבול, בעצם פה, ואז רואים אותי, אתם מבינים? אז צריך את פה, לא, אופה, בול, רגע, נשים את זה, בול, צריך שיהיה בזווית, בול, אני צריך להתקדם טיפה, אתם רואים, טיפה, אני רק צריך לשים את זה עליו, אופה, אופה. נא, לא! או, אני עזוב שלב קרס לי אפור אותנית, אבל אתה יודע שצייבת לי סרטון עד עכשיו. לא היית המצולה מסרטון. מה? היית המצולה מסרטון. עלית עליי סרטון? עוד לא, אני מצלם. תגיד שלום לצופים. שלום. דבר כן, זאת של... אתה ראה זאת שאחרי שהוא אז זה שילו <אח> לו... את צילהתו שסטה אני אעשה אתו מיסחקים אבלו נימתח בצילהתו לא רוצים איתי במשלי אז קמתיו שמו לו לאו לו. okay אני לא记得 זה. אני记得 לא ימארס את. לרשימו לו את לא פרח פגום ואת התלוי. לא לא יודע. ما Iedereen wat dan gaan ik als je gaat zetten richting wo #Fortnite want ik ze willen gaan belijk en beleven. Oh je wordt geen tiere. Je moet er verpand.